Всі зміни, які чекають ФОПів, малий та середній бізнес у 2023 році, зібрав у цьому відео. Поговоримо про податки, ліміти, повернення РРО та багато іншого цікавого, тому обов'язково додивляйтесь до кінця. Більше того, в кінці ролика розповів про типові помилки ФОПів, які бачив у цьому 2022 році. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом. Я та моя команда із восьми професіоналів надаємо юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні послуги, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за Платними послугами є на відео. Новий рік бізнес зустрічає важко. І, звичайно, що це все пов'язано з війною. Насправді, Національний банк України і Міністерство фінансів України свої прогнози і плани на наступний 23 рік закладає на основі прогнозів керівника ГУР Кирила Боданова про те, що війна завершиться у 2023 році літом. Будемо вірити, що так і станеться, і на флопів на малий бізнес це теж впливає безпосередньо, і відповідно від цього відштовхуються зміни по цьому типу бізнесу. На цілий наступний рік запланована мінімальна заробітна плата на рівні 6700 гривень і, як ви знаєте, саме від мінімалки у ФОПів в більшості залежить розмір податків. Почнемо говорити із ЄСВ. ЄСВ ФОПа становить 22% від розміру мінімальної заробітної плати і воно одинакове для всіх груп ФОПів. Перша група, друга група, третя і четверта група ФОП платять 22% ЄСВ від розміру мінімалки, тобто у 2023 році це буде 1474 гривні, але ми вже звикли до цього ЄСВ, оскільки мінімалка ще змінилося з 1 жовтня і таке ЄСВ вже платили. ЄСВ на загальній системі оподаткування для ФОПів теж становить 22%, але воно платиться не від мінімалки, а від чистого доходу. Мінімалка є мінімальною базою, з якої можна платити ЄСВ, а 15 мінімальних заробітних плат це максимальна база, з якої можна платити ЄСВ. Тобто, оскільки ФОП загальник платить ЄСВ з чистого доходу, а якщо у нього чистий дохід більше ніж 15 мінімальних заробітних плат, він все одно буде платити ЄСВ з 15 мінімальних заробітних плат. 15 загальних заробітних плат в новому році це цікава цифра 100 500 гривень тобто 100 тисяч 500 і з 100 500 гривень ЄСВ буде дорівнювати 22 110 гривень це максимальна сума ЄСВ яку ФОП загальник може заплатити навіть якщо в нього дохід 150 000 гривень все одно ЄСВ платиться з 15 мінімалу нагадаю також що по ЄСВ досі діє пільга яка дозволяє ФОПам на спрощеній системі оподаткування та на загальній системі оподаткування за самих себе ЄСВ не платити протягом дії воєнного стану а також 12 місяців протягом закінчень дії Стану. Цю пільгу поки що не скасували, вона діє, але, звичайно, що це все може змінитися, і якщо якісь зміни в закон приймуть, я обов'язково вам буду про це розповідати, тому не забудьте підписатись на мій канал. Тепер перейдемо до єдиного податку і почнемо із ФОПа першої групи, який платить максимальну ставку єдиного податку у розмірі 10% від мінімального прожиткового мінімуму. У 2023 році це буде 268 гривень 40 копійок єдиний податок для ФОПа на першій групі. ФОПа на другій групі єдиний податок буде становити 1340 гривень в місяць. І це є 20% від мінімальної заробітної плати. Податки, які я назвав для ФОПа першої та другої групи, це є максимальними ставками. Ваші місцеві ради, органи місцевого самоврядування можуть зменшувати суму єдиного податку своїм рішенням. Також мушу справедливо нагадати, що для ФОПа на першій та другій групі досі діє пільга по єдиному податку, а саме вони можуть не платити його до того моменту, поки діє воєнний стан і цю пільгу не скасували. Нагадую вам, що ми боролися з вами за цю пільгу і її хотіли скасувати в цьому році, податківці своїми роз'ясненнями, але ми навіть зверталися із депутатським зверненням народного депутата Ярослава Железняка і вибороли роз'яснення, яким нам дозволили не платити єдиний податок, навіть якщо є прибуток. Якщо ми повернемося до ФОПа на третій групі, то поки що діє 2%, 3% і 5% ставки єдиного податку, і вона платиться в тому випадку, коли є дохід. Якщо немає доходу, то тоді можна, звичайно, що не платити, бо нема з чого платити. Крім того, хочу зазначити, що Україна досягла домовленості з міжнародним валютним фондом і з липня 23 року Україна зобов'язалася скасувати ФОПа третьої групи 2%. Тому на липень місяць розраховуємо, що потрібно буде перейти назад на попередню систему оподаткування, а отже, потрібно слідкувати за своїми лімітами, щоб вам їх хватило. Також нагадаю, за найманих працівників. Один найманий працівник на мінімальній заробітній платі обійдеться 2780 гривень 50 копійок. Калькуляцію цієї заробітної плати ви бачите на екрані, і вона становить 41,5% від розміру зарплати. Поки що податки по найманій праці не мінялися, але сподіваємося їх зменшити. Знову ж таки, якщо ми говоримо про мініма заробітну плату, то тут гріх не згадати про ліміти ФОПів. І на щастя, у нас ліміти ФОПів прив'язані до росту мінімальної заробітної плати. Росте мінімалка, ростуть ліміти оборотів ФОПів за рік. Ліміт ФОП на першій групі складає 167 мінімальних заробітних плат. Оскільки мінімалка 6700 грн, то 167 мінімальних заробітних плат буде 1 118 900 грн за рік ФОП на першій групі може заробити. Для ФОПа на другій групі ліміт 834 мінімальні заробітні плати. І протягом року такий ФОП може заробити 5 мільйонів 587 тисяч 800 гривень за цілий рік ФОП на третій групі має 1167 мінімальних заробітних плат і в нього досить суттєво росте ліміт обороту у 2023 році такий ФОП може заробити 7 мільйонів 818 тисяч 900 гривень за 23 рік також можу згадати і четверту групу ФОПа на спрощеній системи оподаткування в них немає ліміту обороту але в них обмежена кількість земельних ділянок які вони можуть обробляти до 20 гектарів ця група спеціально призначена для сільськогосподарських виробників тому Ліміт обороту в них не обмежується, а обмежується саме кількість землі. Фоб на загальній системі оподаткування, як багато років мав, так і продовжує мати 1 мільйон ліміту обороту перед тим, як має зареєструватися платником ПДВ. Цей ліміт не прив'язаний до мінімальної заробітної плати, тому він у 2023 році, на жаль, не росте, хоча знаю, багато хто з вас хотів би цього. Крім того, нагадую, що цей ліміт Фоб загальник зобов'язаний рахувати не по календарному році, а протягом 12 календарних місяців будь-яких підряд. Зараз ми перейдемо до обговорення досить складної теми. РРО і обговоримо, що ж з ним буде у наступному році. Але перед тим нагадаю вам, що 17 січня стартує мій марафон звітності для ФОПів. Під час марафону звітності ми не просто подамо звіти річні для фопів на будь-якій групі, а також за найманих працівників. А також ми з вами проаналізуємо діяльність за попередній рік і виявимо помилки та будемо їх виправляти. Також ми підготуємося до змін в наступному році, і на основі цього всього ми якраз подамо якісні звіти. Тому, якщо хочете взяти участь у марафоні для звітності ФОПів, переходьте за посиланням в описі до цього відео і обов'язково Місце цей 2022 рік він мав бути роком фіскалізації, оскільки, як ми пам'ятаємо, ввели обов'язковість касових апаратів. Але, на жаль, почалася війна. Водночас Верховна Рада правильно зреагувала і прийняла пільгу в законі про касовий апарат, яким дала можливість і заборонила податківцям штрафувати підприємців за відсутність касового апарату. Це було правильно. Знов ж таки податківці випускали різні роз'яснення протягом року і хотіла скасувати цю норму закону своїми роз'ясненнями. Звичайно, що їм це не вдалося, і зокрема, підтвердженням цього є аудит законодавства міжнародним тим фондом, який перевірив законодавство і сказав, що дійсно є пільга для Флопів загалом для бізнесу у фіскалізації, але, на жаль, цю пільгу треба скасувати з липня місяця. Тому знову ж таки, з липня 2023 -го року готуємося до повернення касового апарату, а поки до липня повернення не буде і можна працювати без касового апарату, знову ж таки, якщо зміни не несуть швидше. І це є зобов'язання України перед Міжнародним валютним фондом. Скоріше за все його виконують, тому до цих реалій потрібно готуватися. Як до цього можна підготуватись? Я вам рекомендую скористатися програмним касовим апаратом e е Він досить простий у використанні, його можна завантажити на смартфон. Фон, планшет чи комп'ютер і видавати фіскальні чеки. Більше того, навіть можна приймати оплати картою. Два місяці використання є чек для моїх підписників, є повністю безкоштовними. Ви можете скористатися є чеком за посиланням в описі до цього відео. Поки касовий апарат не обов'язковий, все одно вже його встановлюйте. Вчіться ним користуватися, щоб коли це стане обов'язково і коли вже почнеть штрафувати, ви були повністю готові. Крім касових апаратів, з 1 січня 2023 року стає обов'язковим посттермінал, тобто термінал для приймання платежів картами від громадян. Якщо ви торгуєте в місті, в якому понад 25 тисяч населення, то вам цей термінал є обов'язковий, а якщо у вас його немає, то штрафи від 8,5 тисяч гривень, і податківці вже зараз готові це перевіряти і можуть за це накладати штрафні санкції, вже починаючи з нового року. Проте, знову ж таки, в ячеку є можливість приймати оплата картами, навіть якщо у вас просто смартфон. У 2023 рік ФОПи заходять під частковим мораторієм. Документальні перевірки ФОПів проводити не можуть, але їх можуть перевірити під час закриття. Тобто документальна перевірка може Може бути в ФОПа, коли він закривається. Під час звичайної діяльності може бути або фактична перевірка, або камеральна перевірка. Що означає камеральна перевірка? Це коли інспектор в себе в кабінеті просто дивиться, чи вчасно ви подали звіти і чи правильно ви заплатили податки. І відповідно, може накласти штраф, якщо ви це зробили невчасно. Фактична перевірка, це тоді, коли до вас приходять на точку торгівлі і дивляться, чи ви правильно працюєте. Зокрема, вас можуть перевірити, чи наймані працівники правильно оформлені, а також можуть перевірити вже з нового року, чи є у вас термінал для оплати картою. Крім того, з 1 липня 2023 року, якщо це швидше не приймуть, то зможуть ще й перевіряти наявність касової дисципліни і взагалі наявність касового апарату. Але це буде пізніше, знову ж таки до цього ще можна підготуватися. Що стосується інших перевірок умовної поліції, Держпродспоживслужби чи інших державних органів, вони по стандарту перевіряти вас не можуть. Але вас ще може перевіряти Держпраця. Всі інші органи, крім податкової і Держпраці, вас можуть перевіряти тільки в разі настання якоїсь надзвичайної події, яка спричинила значну шкоду. Вони будуть розслідувати, власне, те, що відбулося. У попередньому 23-му році я бачив серію помилок, яку часто допускали підприємці, і хочу вам про них розповісти, щоб ви вже в 23-му році не допускали цих помилок. Одною з найтиповіших помилок є помилка з кведами оптовий та роздрібний квед. На жаль, досить часто підприємці неправильно розуміють, що таке опт, а що таке роздріб. Опт і роздріб відрізняються не кількістю, якою ви продаєте, а відрізняються від того, хто ваш платник. Якщо вам платить фізична особа, підприємець або юридична особа, це вже оптова продажа, навіть якщо ви продаєте одну річ. Якщо вас купляють звичайні приватні особи, але навіть 10, 15, 100 речей, це все одно роздрібна продажа. Тому відрізняємо не по кількості, а відрізняємо по суб'єктному складу, тобто кому продаєте. Також підприємці досить часто робили помилки і перевищували ліміт обороту ФОП, що приводило до досить серйозних проблем. І я думав, як вам допомогти, щоб ви не допускали цих помилок. Тому спеціально для вас я розробив шпаргалку та нотатки ФОП на 2023 рік, в якому ви зможете Відмічати свої доходи, які ви заробляєте щомісяця, можете відмічати, які ви податки заплатили для того, щоб це зручно було відслідковувати. Посилання на цю шпаргалку залишу в описі до відео. Також в цій шпаргалці ви зможете дізнатися основні секонодавчі моменти роботи з ФОПом. Тому переходьте, завантажуйте, вона точно для вас буде корисна та буде таким собі невеличким настільним гайдом. Також часто від вас чую проблему в тому, що у вас є різниця між оборотом по касовому апараті, а також різниця по обороту в декларації річній, яку ви плануєте подавати. Насправді вас заохоти. Хочу і не бачити в цьому проблеми, тому що це нормально. Касовий апарат він відображає і має відображати тільки готівкові платежі. Загалом декларація має відображати і готівкові, і безготівкові платежі. Тому дійсно може таке бути, що в декларації більша сума, ніж по касовому апарату, тому що у вас були якісь безготівкові розрахунки. Крім того, є і багато інших конфігурацій, коли це може бути. Тому не лякайтесь, так буває, це нормально. Знову ж таки, головне, щоб не було неправильних розрахунків при вашій декларації. Тепер поговоримо про первинні документи ФОПа у дві третьому році тут суттєвих змін порівняно з попередніми роками майже немає. Фактично ФОП, які є на загальній системі оподаткування, а також ті ФОП, які працюють з ПДВ, вони строго ведуть облік товарних запасів і всі первинні документи. Це обов'язок. ФОП з спрощенці, перша, друга, третя група, які не є платниками ПДВ, вони не зобов'язані вести строго облік товарних запасів і первинні документи, але якщо такі ФОП продають складні технічні пристрої, ювелірні вироби та лікарські засоби, тоді такий облік потрібно вести. Це обов'язково. Має бути первинний документ на кожну одиницю товару, а також має бути облік товарних запасів на щомісячній основі. Всі інші ФОП, які не продають цю категорію товарів, формально не зобов'язані вести первинні документи і на них немає податкового штрафу за відсутність таких документів. Але є нюанси з фінансовим моніторингом, які ми обговоримо в окремому розділі в цьому відео. де я говорю про фінансовий моніторинг. Якщо коротко, то банк загалом вас має право питати пояснення вашого бізнесу, якщо у вас оборот понад 300 тисяч гривень і більше. І в межах цього пояснення зазвичай потрібно долучати, власне, первинні документи, які підтверджують, звідки ви взяли цей товар. Це є обов'язковий розділ, тому для цього первинні документи можуть знадобитися, і навіть тоді, коли ви не торгуєте так званими ризиковими групами товарів. Фінансовий моніторинг з року в рік стає все несподіванішим і більш жорстокішим. На жаль, не хочу нікого лякати, але чим раз тим він буде ставати ще жорстокішим. І на кожну транзакцію потрібно мати документ, потрібно мати підтвердження, чому ця транзакція відбулася. І з кожним роком ця тенденція стає ще жорстокішою і злішою з точки зору банківської системи. Це є європейська тенденція, оскільки в Європі, по суті, будь-яку транзакцію можуть досить. Детально перевіряти і блокувати, якщо не встановлять походження цієї транзакції. Це стосується і ФОПів, і фізичних осіб, і навіть юридичних осіб, тому треба до цього бути готовим. Як до цього бути готовим? Звичайно, що треба старатися мати бізнес в максимальній прозорості, тобто документи на походження товару, тобто документи на працівників, тобто потрібно мати будь-які пояснення щодо ваших операцій і так далі. Відповідно, звичайно, що в реальному житті не завжди все так складно, все буває і простіше, але я вам просто озвучую. Найгірші сценарії, які можуть бути, щоб до них бути хоча б плюс-мінус готовими. Також обговоримо трошки інші питання, які теж частково задівають фопів. Зокрема, перше питання це бронювання працівників. На жаль, ФОПи у 2023 році на сьогоднішній момент не мають права бронювати ані самих себе, ані своїх працівників. Це можуть робити тільки юридичні особи, і то на таку процедуру провести досить складно. Сподіваємося, ФОПів замітять і дозволять їм з часом бронювати і себе, і своїх працівників. Також хочу вам нагадати, що паперові трудові книжки скасовують. І ви, як роботодавець або ваш працівник, самостійно має відсканувати електронну трудову книжку і завантажити її в електронний кабінет пенсійного фонду. І ще одне важливе питання, яке ми мусимо обговорити, це нульові звіти за результатами року. Можуть бути ФОПи, які взагалі не мали доходу, а також можуть бути ФОПи, які на першу другу групу переходили з загальної системи, і на загальній системі мали нульовий дохід. Загалом, згідно роз'яснень податківців і згідно податкового законодавства, нульові звіти подавати не обов'язково. За це штрафів не буде. Але знову ж таки, якщо ви не подали нульові звіти, то може бути ризик того, що у вас не йде строк позовної давності, оскільки є така підстава для зупинення строків позовної давності для пред'явлення претензій, як не подача звіту. Тому, по можливості, нульовий звіт треба подати. Хоча, знову ж таки, як не подасте, то штрафу не буде. Хоча є ризик того, що колись там, навіть за 10 років, гіпотетично податківці зможуть за цей період виставляти претензію, бо формально звіт навіть нульовий не поданий. Тим не менше, рекомендую не переключатись, переходити зразу на моє наступне відео, в якому я. Розповів, як готуватися до закриття звітного 2022 року ФОПу. Це відео для вас буде корисним, актуальним, тому побачимось в тому відео.